فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا أفلا تتقون قال الملأ الذين استكبروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولا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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحقا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بِسُوءٍ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 قالوا إنا بالذي أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس لا أخليحي